Це була минула субота у нас. Це були обстріли міста, причому це були обстріли нашої інфраструктури. В цей день у нас прилетіло в нашу історичну будівлю, це дім Янсина. Зараз тут знаходиться наша міська рада, виконавчий комітет. Це історична пам'ятка у нас, вона збудована всередині ХІХ століття. Навіть під час війни вона не була порушена. А в суботу до нас це все прилетіло і зруйнувало нашу міську раду. Але ми працюємо, поки що залишаємося тут. Навіть прапор повісили, тому що у нас прапор ну, позривало все. Дуже тяжко говорити, тому що в цей день у нас зруйнували нашу школу. Сузір'я, нашу гімназію Сузір'я був теж прямий туди, пряме попадання. Зруйновано багато будинків, на жаль, на сьогодні. Військові говорять, що це прилетіли урагани. У нині зруйнованій гімназії Сузір'я протягом 35 років вела уроки праці Ольга Майстренко. З 2014-го на пенсії. Каже, плакали, коли танк поцілив у навчальний заклад. З 9 часов вечора і ніч гатять. Поставалися, ми приїхали в Чорнобиль. Людей нікого нема, не живуть, всі отакі. Я приїхала, відключити газ, перекрить воду, світ, зароблять деякі речі. Ми живемо родичі родичів в Запоріжжі на Пісках. У нас як у двір попало, значить, ось цей другий під'їзд, на той стороні все порозгромлювало, а зараз йду дивитися до родичів. Ось тут попало в дворі, тут чоловіка у нас убило. отам у садик попало. В актовий зал його немає. Потім попало нас, стекла повибивали. Ну, це було десь 2-3 тижні тому, як почало це було, і ми всі повтікали. Нам сказав наш мер-голова, проїхав, сказав – уїжджайте. Страшно, всіда страшно. А не страшно йти купатися в річку, що хто там Ну, не треба так кричати в мене невістка, ой, вмирає, вмирає. Чого вмирати? Наперед вмирати чи як? Будемо чекати, що, що є. Я, наприклад, кінець, я його не захватила. Я не ні, я боюся, війни всі бояться стріляти всі бої. Ну треба біть видержкою бить. Виїжджати ви не збираєтесь? Ні. Хіба що будуть кацапи бігати? Якщо будуть тут бігати, то я їх боюся, а цього я можу щось сказати, вони мене розстріляють. Нині в Оріхові залишається третина жителів. Понад два десятки загинули з початку війни, каже міський голова Анатолій Хворостяний. Пошкоджені майже 200 будинків, з-поміж них багатоповерхівки. Якщо ми маємо на увазі Заводський мікрорайон, то це якраз такий приклад, дуже гарний приклад російського миру. Це відбулося 1 травня, якщо я точно пригадую, то це було в них під гаслом «Мір має труд», от такий мір ви побачили. Саме в цей день там загинули дві людини. Одна на місці, а другу довезли до операційного столу, але його поранення було настільки складніше, що на операційному столі ця людина загинула. 41-го року, молода людина. Були такі дні, коли за 4 години десь на трьох квадратних кілометрах приходило до 150 снарядів. Це кожного дня, кожного вечора, і тут немає ніякої логіки. Бій по всьому місту. У мене таке враження, що ми кожного дня проживаємо, такий є фільм гарний День сурка. Це все, що зранку до обіду відремонтуєш, відпрацюєш, на вечір знову поб'ють і починає спочатку. Ну, продовжуємо працювати, бо поки залишається остання людина, тут повинно бути світло вода і газ. Оріхівське Сараєво, каже Анатолій Хворостяний, про постійні обстріли елеватора, де зберігалося близько 60 тонн насіння. За його словами, горить він майже місяць. На мій погляд, тут почалася вже друга фаза цієї так званої операції демоксифікації. Якщо вони не отримали, а вони його ніколи не отримують, ні від міста Оріхового, ні від мого колеги з міста Гуляйпілі, хліб-сіль, тепер це просто злоба, це просто знищення міста. У мене іншого пояснення, ніж це Особлива злоба до нас немає ніякого, не мається на увазі до Оріхова, до всієї України. З чому саме так? Ми обрали свій окремий європейський шлях розвитку, а все інше для – до них засіб». Наталя Чукулова. Новини на Суспільному. Запоріжжя.